يا ياهلا مرحبا بالنسبة للطريقة كالتالي نختار صورة اي صورة نعملها شير للستوري ومن ثم نختار أن نضغط على الكتابة يصير حق الايموجي وبعدها نختار الامج البين هذا هذول الكولكشن تبعي اللي هن الصور ارفقت من الاستوديو الى هذا المكان ممكن انو صور عن طريق آه هذا الرمز اللي هو رمز الكاميرا مال الكاس اللي بزاوية الكيبورد فمثلا آه بضغط على هذي وأضيفه أحدد الزاوية أحدد البوست ومثلا أخذ الصوره هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية في حال أريد أضيف عدة صور على صورة واحدة ومثلا أخترت هذه الصورة من الاستديو أريد أضيف عليها عدة صور مثلا أضعت نفس الخطوات فبختار هذه الصورة أضيفها مرة ثانية نكرر خطو، اختر هذه الصورة كيف؟ هذه اختصار لك بدل عن سير لبرامج التصميم وعمل جملة أكثر من صور. بالنسبة للآيفون طريقة موجودة أيضا مسبقا ما اللي هو عن طريق نسخ الصورة من الاستوديو ومن ثم لصقها في الستوري طبعا اتمنى انكم استفدتوا من هذه الطريقه ومن هذا الشرح وشكرا لكم